Når kunderne importerer varer fra Italien, så er der nogle klassiske fejl, vi ser. Det første er, at man skal beslutte sig for, om man skal have afhentning og levering med en liftbil. Det betyder, at hvorvidt godset kommer med en mindre bil, når det bliver leveret, og hvorvidt det bliver afhentet med en mindre bil, og så kan blive kørt ind i lastbilen på en palleløfter, eller hvorvidt der er behov for, at man har en gaffeltruck til at læse eller, eller losse bilen. Med specifikt er der jo en del vin, som kommer hjem, og der skal man være opmærksom på, at på liftbiler, der er en begrænsning på vægten, at de kan maks tage 750 kg. Hvis en palle vejer mere end 760 kg, så kan man som udgangspunkt ikke tage den på en liftbil, så er man nødt til at sikre sig, at, enten, at både afskibere og modtagere her har en gaffeltruk til at håndtere godset. Den anden ting det er noget omkring moms. Der er to momsbegreber, man skal overveje, når man tager gods hjem fra Italien. Det ene det er moms på selve produktet. Og der er det således inden for EU, at så længe at sælger får oplyst og verificeret købers momsnummer, i Danmark der er det CVR-nummeret, og så længe at sælger sikrer sig, at godset rent faktisk forlader landet, så kan de godt fakturere uden moms som importør, man så er, ens bogholder, så er forpligtet til at oplyse til Skattevæsenet, hvad det er for et momsbeløb, man ville have afholdt på, på forsendelsen. Den anden moms, det er momsen på selve transporten. Og der er det således, at når man køber fra en transportør, og det er inden for EU, så betaler man moms på transporten, som man selvfølgelig kan få tilbage igen over sit, sit momsregnskab. Den tredje ting, som folk tit undervurderer ved Italien, det er afstanden. Klassisk transport fra Italien til Danmark som udgangspunkt, fire til 6 arbejdsdage måske, så er godset fremme. Dog er Italien et ret stort land, og hvis man skal have sit gods hentet helt ned i Syditalien, så kan man sagtens påregne yderligere tre til fire, måske fem dage øh, på sin transporttid. Og det er der mange, som, er, som undervurderer, når de bestiller deres godstransport.